Zvon, de ce ar vrea Viorica Dencil să demisioneze, discuții tensionate cu Dragnea? Premierul Viorica Dencil ar vrea să demisioneze. Este un zvon care circulă în diferite cercuri. ar fi pornit de la discuțiile pe care premierul le-ar fi avut cu Liviu Dragnea despre strategie cu privire la revocarea sublinierei Feydna. Liviu Dragnea face presiune asupra premierului pentru a adopta o ordonanță de urgență în domeniul justiției, iar Viorica Dencil nu ar dori să-i asume consecințele internaționale. Liderul PSD ar vrea ca o se prevace presubliniere din Nu poate decide altfel decât cere Ministrul Justiției. Pentru a da o impresie de forc subliniere i de susținere populară pentru schimbare, Dragnea ar dori subliniere organizarea unui meeting de un milion de oameni în bucure-subliniere tip. Potrivit surselor stiri pe surse Viorica Dancila ar fi spus că ea se poate da la o parte dacă se insist pe mesuri de acest general. Premierul ar dori ca decizia presubluierei din lui, oricare ar fi ar trebui analizat subluierei abia apoi să se, se ia o decizie cu privire la pasul gluierei următori.